William Faulkner naceu o 25 de setembro de 1897 en Oxford, Mississippi, e morreu o 6 de suyo de 1962. Loitou na Primeira Guerra Mundial como piloto da Real Forza Aérea Británica. Despois da guerra, tivo a oportunidade de volver a retomar os seus estudos, pero cecidiu dedicarse á literatura. Publicou Apaga dos Soldados, unha antoloxía de contos en 1926. Alcanzou o éxito literario coa novela O ruído e a furia, en 1929. Entre as súas obras máis coñecidas destacan Mentre a Santuario e A luz de agosto. Recibiu o Premio Nobel de Literatura en 1949 pola súa poderosa e artísticamente única contribución á novela americana moderna. Recibiu o National Book Award En 1951 polos seus contos completos e o Pulitzer en 1955 por unha fábula. Sufriu as enveixas de compañeros de profesión e a incomprensión de parte da crítica. Padeceu alcoholismo toda a súa vida e morreu dun ataque cardíaco.